إنما تعرض له سيادة أخينا المطران موسى الحاج أعادنا إلى أزمنة الاحتلال والولاة في القرون السابقة نطالب أيضاً مدعي عام التمييز إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته يعني نحن عم نعرفه بأنه جرم المطران إنه عم ينقل أدويه وعم ينقل أموال من هذه العائلات اللي موجودة بإسرائيل العائلات الموجودة. اليوم توقيف مطران ثمان ساعات، مم. هيدي رسالة بكلكي انه نحن اليوم اد... عم نطوقكم. قد عوهره تعوهروا وقد ما تفوجروا وقد سيبقى هؤلاء عملاء ونقل اموال منهم إلى أهاليهم في لبنان هو عمل يخالف القانون اللبناني. I'm sorry for the for